Kometa na holcovku nebo dolíšně a speciálně na holcovku proto, že je tady plno fanů komety a hlavně máme kamarády, kteří dokáží tady to setkání zprostředkovat. Jedním z nich je kustod komety pan Petr Ondráček. Z Hráčů současných sem na setkání s kometou na Holcové zavítali dva obránci komety a dva útočníci, takže jsme to uvedli vystoupení mažalete, které u nás trénují a jsou to naše žákyně. Potom náš skvělý pěvecký sbor předvedl ódu na kometu včetně doprovodu na boomvekry a speciální host, který přijal pozvání a právě proto, že jsme líšní, že jsme na Holcové, tak jsme oslovili legendu brněnského a československého okeje pana Josefa Černého, který přišel taky velmi rád. Kometa přivezla podepsané dresy, ať už komety nebo česká reprezentace, kartičky, každý hráč podepsané, to znamená, bude rozdávat dětem, a různé další reklamní předměty, které, které si díky budou moct rozebrat.